عمان الرحیم ہم لوگ اسپیشلی مطالعہ کر رہے ہیں سورہ عالیہ عمران کا کہ جس میں خاص طور پر نئی امت مسلمہ کا تسکیہ ہے نفس اور اس میں جنگ عہد سے متعلق کچھ کوسچنس جو صحابہ کرام اللہ الن میں پیدا ہوئے اور جو ان کے ساتھ منافقین نے کچھ پروپیگنڈا کیا تو اس کی تفصیل کا مطالعہ کر رہے ہیں تو جنگ و کی شروع میں کیا ہوا اور اس کے کیا کیا معاملات ہوئے اس کو کر چکے ہیں کہ یہ لوکیشن ہے کہ جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں تھوڑے سے کچھ ٹائم کے لیے یہ ہوا کہ ان کے لیڈرز تو وہیں مارے گئے لیکن ہوا یہ کہ پھر کچھ ان کے ساتھیوں نے ادھر سے آ کے پیچھے بیک سائڈ سے آ کے جنگ کی اور پھر پیچھے والے آگے آ تو کچھ آگے کرام کو کچھ ٹائم کے لیے کچھ کافی مشکلات رہیں لیکن پھر یہ سب بھاگ گئے اور چلے گئے اور تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تفسرہ بھی عنایت فرمایا اور بتایا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ جس یہ تمہیں صرف امتحان کیا گیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو اور کیسے معاملات ہیں اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ کنفرم ہے کہ فتح آپ ہی کیوں تو اب اس میں مزید کیا ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ولی یمہ ص اللہ الزینہ منو یم حقل کافری اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے یعنی اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بھی اہل ایمان اور منکروں کو الگ کر لے تاکہ اس دنیا میں پریکٹیکلی اللہ تعالی کر کے دکھا دے کہ اہل ایمان کو یہیں پر فتح مل جائے اور جو منافق ہیں اور جو کفار ہیں انہیں ایک یہ اس دنیا سے بھی سامنے یہ ان کی صدا بھی آ جائے تو یہ مقصد اس جہاد کا مقصد ام حسب تم ان تدخل خل الجنت ولما یا علام اللہ الزینہ جاہدمن کم و یا کہ کیا تم نے کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو واضح نہیں کیا جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کی اور جنہوں نے نہیں کیا اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ آبجیکٹو یہ ہے کہ جناب آپ کو جو واقعی مخلص ہیں وہ بھی سامنے آ جائے اور جو منافق ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں تو مقصد یہ تھا ورنہ اللہ تعالیٰ تو پھر ان کفار کو آنا ہی نہ دیتا اور ان کو ویسے ہی آسانی سے سزا مل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے یہ امتحان خود اہل ایمان کے لئے کیا تاکہ ان کے ایتھکس سامنے بھی آ جائے اور ظاہر اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے ہیں لیکن ہمیں بھی انسان کو بھی سامنے سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ سورت حال ولقت کن تم تمن نو نل ماؤتا من قبل ان تل قو ہو فقد کم اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کی اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہو سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا یعنی بہت سے لوگ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے کہتے تھے جی آپ جی ہمیں بھی مجھے بھی کریں اس خدمت کے لیے اس جہاد کے لیے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا تم کرتے ہو تو میں نے تمہیں کر کے بھی دکھا دیا تمہیں پریکٹیکلی دکھا بھی لیا کہ جی یہ کیسا ہوتا ہے اور تاکہ یہ پتا چل جائے کہ پھر بھی تمہارا ایمان پھر بھی قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا تو یہ اصل میں آبجیکٹو تھا جنگ عہد کا کہ مقصد یہ تھا پورا یہ جی اللہ تعالی نے کر کے دیکھ لیا کہ ہاں جی اس لیے آپ پہ تھوڑی سی مشکلات آئیں تو یہ ریزن ہے اچھا پھر اس کے بعد پھر فرمایا اب ایک سب سے بڑا ڈیزاسٹر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ تو شہید ہو گئے اس اسی جنگ میں کہ جب یہ مشکلات کا ٹائم آیا تھا کچھ گھنٹے کے لیے یہ معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہر رسول افا ان ما ماتا او قطیلا قطیلاَََََََََََََََ قلب تم علاقم ومن ين قلب علا عقي بہى فلئں يدر اللہ شعي و سجز اللہ شاكرى محمد ايک رسول ہیں ان کے قتل ہو جانے كى خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دي ان سے پہلے بھى رسول گزر چكے ہيں اور موت اور حيات كے يہ مراحل ان پر بھی آئے پھر کیا وہ وفات پا جائیں قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو گے جو الٹا پھرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ ان قریب ان کو صلا دے گا جو ہر حال میں ان کے شکر گزار رہے تو یہ اصل امتحان تھا کہ جو صحابہ کرام پہ ہوا تھا کہ ایک یہ پورا پروپیگنڈا یہ آیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے تو اب بہت سے لوگوں کی جو ایک طاقت تھی کہ جس سے وہ کر رہے تھے تو وہ خود اس میں کچھ تو نکل کے بھاگنے بھی لگے کہ یہ تو اب تو رسول بھی نہیں ہے تو اب تو گیا معاملہ جو اللہ کی مدد آنی تھی وہ نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بتاؤ کہ بہت سے رسول پہلے گزرے ہیں وہ بھی فوت ہوئے تو کیا وہ فوت ہو جائے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا تو یہ اب واقعی جن کے اندر واقعی خلوص تھا تو ان کو سمجھ میں آگئی کہ جناب اگر اللہ کے رسول بھی فوت ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بالکل شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ یہ تھا کہ آپ پر تیر مارنے کی بہت کوشش کی تھی دشمنوں نے تو اس میں صحابہ کرام نے بہت سیکیورٹی کی کوشش کی تھی بہت مخلص صحابہ تھے جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعن کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خود تیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کیچ کر لیا اس میں خود زخمی ہوئے ان کے ہاتھ جو ہے ہمیشہ ساری عمر تک جو ہے وہ ان کی یہی حالت رہی کہ کچھ حصہ کٹا ہوا تھا ان کا تو یہ ہوا معاملہ لیکن انہوں نے بھی پھر پوری ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا اب جو نئے نئے ایمان لائے تھے ان میں سے کچھ نکل آئے تھے تو ان کو بھی پتہ چل گیا بعد میں ان کو بھی شعور آ گیا کہ ہاں جناب غلط ہے اب یہ وہ آئے تھے کہ جب سچ مچ اس جنگ کے تقریباً سات سال بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فوت ہوئے تھے تو اس وقت حضرت عمر دلۃ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھی مجھے تو ایک بہت وہ سائیکولوجیکلی بہت پرابلم میں تھے کہ یہ یہ فوت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ تو بڑے غصے میں آ گئے تلوار پکڑ گئے کہ جس نے یہ کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا تو اس وقت پہ حضرت وہ بکر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ بھائی یہ آیت تم پڑھ لو جب پڑھی تو تب ان کو یاد آ گیا ہاں اچھا یار یہ آیت کچھ موقعے کے لیے تو تب ان کو بھی سمجھ آ گئی اور وہ بھی ذہنی طور پر مطمئن ہو گئے تھے تو یہ وہ ہوا اور کچھ صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ و مکانال نفس تموتا بزن اللہ, اللہ کتابم موجلہ ومن یورت ثواب ثوابت دنیا نقتی ہی منہا ومن یورت ثوابلآخرتی نقتی ہی منہا وسنج شاکری تم نے یہ حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فرموش کر بیٹھے تھے کہ ہر شخص اللہ کی عزن سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے گا اور جو دنیا کا صلا چاہے گا اس کو ہم اسی میں دیں گے اور جو آخرت کا صلا چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازم وطا فرمائیں گے تو یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں سائیکولوجیکلی یہ مسئلہ ہوا تھا تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں خود اللہ کے رسول بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اللہ پر ایمان تمہارا رہنا تو اس سے اب یہ ساوے کرام رحم ردی ان کو بھی کلیئر ہو گیا کہ جناب واقعی اس کے بعد کا ٹائم بھی آنا ہے تو ان کو بھی سائیکولوجیکلی آ گیا وہ سچے اس میں مخلص رہے اس کے بعد اگلی جنگوں میں تو پوری صحیح طاقت کے ساتھ وہ رہے اور ان کی پورا صبر کرتے رہے کہ یہ ان کی اصلاحی اب ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ہمارے سامنے تو نہیں ہے ہماری گفتگو تو نہیں ہوتی زہر کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو زندگی ہے اللّہ تعالیٰ کیا ہاں وہاں پہ ہیں وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارا وہ نہیں ہوتا معاملہ لیکن ہمارا ایمان پھر بھی قائم رہنا ہمارے لیے اور ہمیں اگر مشکلات آ جائیں جہاد کا معاملہ آ جائے تو پھر ہمیں ثابت قدمی سے رہنا تو ہمارے لیے بھی اسلح آگے سبفکان ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو یاد رکھو کہ کتنی نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ کمزور کمزور ہم, ہمت ہمت والے ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا تو بتا دیا پہلے بھی ایم بیم علیہ السلام ان کے امت کے ساتھ وہ آئے جہاد کرتے رہے مصیبتیں بھی آتی رہیں لیکن تب بھی ہمت ان کی پھر بھی رہی اور کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی اور تب بھی یہ جہاد کرتے رہے اور رزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں کامیاب کر دیا اور یہی سابۂ کرام کا بھی ہوا کہ وقتی طور پر تو ان کو سائیکولوجیکلی آیا ہے. لیکن انہیں آیات سے یہ کلیئر ہو گیا تو پھر آگے ہر جنگ میں زبردست طریقے سے انہوں نے آتے ہوئے پھر پوری طرح کامیاب رہی. یعنی آپ امیجن کریں کہ سب سے بڑا جو لیڈر جو کفار کا تھا ابو جہل وہ تو جنگ بدر میں ہی مارا گیا تھا اس کا اپنا بیٹا اکرم اکرمہ انہوں نے تو بہت پہلے یہ جنگ عہد میں اور کئی جنگوں میں آئے اور سابق کرام سے جنگ کرتے رہے لیکن آخر میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور ایمان لا کر پھر حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی جہاد میں وہ اس کے ساتھ تھے اور ساتھ ہوتے ہوئے وہ ایک جنگ میں خود یہ شہید ہوئے تھے بھی زخمی تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ پانی آتے آتے اکرمہ کے پاس آیا کہ آپ پی لیں پانی تاکہ اب وہ بہت اس وقت پرابلم میں تھے کہ اب وہ بالکل شہادت کا ٹائم تھا تو اس وقت ہوتے, ہوتے ہوتے ان کو محسوس ہوا کہ آپ کے بالکل ساتھ والے جو ساتھی ہی ہیں جو صحابی تھے تو وہ بھی شہید ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ تکلیف میں انہوں نے پانی خود پینے کے بجائے ان کو دے دیا اور خود شہید ہو رہا ہے تو اب امیجن کریں کہ اس طرح کی بھی ایمان بھی پھر رزلٹ آیا تو یہ ہوا اس کے بعد پھر فرمایا کہ وما کانا قلم اللہ ان قولو ربنا نقف لنا ذنوبنا بنا و صراف انا فی عمرینا و سبت اقدامانہ ون سرنا ان کی دعا بس یہی رہی کہ اے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے ہماری قدم جما دے اور ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے تو یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دی کہ جی جو پہلے انبیاء کرام و السلام کے صاحبات تو یہ وہ یہ کرتے رہیں تو آپ نے بھی یہی کرنا اگر ہے اگر مشکلات آئیں تو یہ کرنی ہے تو جناب یہ آپ کو میں سجیشن دوں گا کہ یہ دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور یہ ضرور کر لیا کریں اللہ تاز مشکلات آتی ہیں زندگی میں یہ بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے اور کبھی شکر کا امتحان بھی آتا ہے کبھی صبر کا بھی آتا ہے شکر کا وہ آتا ہے کہ جب بینیفٹس بڑے مل رہے ہوتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں لیکن تب بھی شکر اللہ کا کرنا ہے اور جب تکلیفات آئیں تو تب صبر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کو پورا قائم رکھنا تو یہی ہمارا امتحان ہے اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مدد عنایت فرما دیں اور جو کرتی ہیں معاف فرما اس کے بعد فرمایا ف اللہ ثواب دنیا و حسن ثواب الآخراتی اللہ حب پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلا بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجربی عطا فرمایا یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے کہ جن کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ دیا آخرت میں بھی اب صحابہ کے رضی اللہ عنہ ان کی مثال یہی ہوئی کہ پھر تو یہ ہوا کہ آپ امیجن کریں کہ ایران سے لے کے اور ایجپٹ تک کی حکومت آپ کی بن گئی سب بینیفٹس ان کو ملنے لگے اور ہوا یہ کہ اب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تھے تو وہ خود یہ کرتے ہوتے تھے کہ ہر ہر جو کچھ بھی پروڈکشن ہو رہی ہوتی تھی اس سب کو لے کے تمام صحابہ کرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نئے ایمان لائے تھے ان سب کو اس کا حصہ بالکل برابر دیے جاتے تھے سیلری کی شکل میں تو چلتا رہا بینیفٹ ملتے تھے اور انجوائے بھی کرتے تھے یہ بھی ہوا اور آخرت میں ان کا اجر تو کنفرم تو دیکھیے یہ ہے رزلٹ اس شہادت اس کے بعد پھر مزید فرمائے یا یوہل لذیذ امن و انطیزین کافر یرودکو یرود کم اعلیٰ اقاب فین قلیبو خاصری ایمان والوں اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹے پیروں پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے بل اللہ مولا کم وہوا خیر الناصری یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے ثن القی فی قلو بلزین کا فرغہ بیما اشرکو بلائی مالم یونز الدی سلطانم واہمن نارو و بالمی تم دیکھو گے کہ منکروں کے دل میں اب تم تمہارا روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے ان کا ٹھکانا جھرنا میں اور اپنے جانوں پر ظلم اٹھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو یہ بتا دیا کہ بھی آپ لوگوں کو یہ منافقین آپ پہ بڑا پراپیگنڈا کریں گے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی بلکہ آپ کا پھر ورنہ الٹے پیروں میں آپ کو پھیر کر واپس اپنے کفر کی طرف لانے کی کوشش کریں گے یہ نہ کرنا اور یہ بتا دیا کہ بھی یہ کنفرم ہے کہ اب آپ کا روب ایسا آ جائے گا ان کو فارق پہ کہ پھر نہیں آئیں گے تو ہوا کیا کہ واقعی کچھ عرصے تک تین سال تک تو یہ رہا کہ پھر جیسے مکہ والوں نے اس کے دو سال بعد پھر خندق کے لیے جنگ کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر صدا یہ کی کہ ان کو ایسی سردی جو ان کے اوپر ڈالی کہ وہ خود چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے یہ بھی ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو جو بنی صرع یہودی جو تھے جو مدینہ منورہ سے نکل آئے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا تو وہ خیبر میں آکے کے انہوں نے قلعے بنا کے اور وہ تیاری کر رہے تھے جنگ کے لیے تو تب صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے ان کو بھی فتح کر لیا اور یہ سب میں روپ تھا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی سب کے سب لوگوں نے سرنڈر کر لیا تو یہ دیکھیے روگ ایسا آیا تو اس حد تک کی حالت رہی ہے اور یہ این جنگ و کے اگلے ایک دو دن کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ یہ لوگ نکل کے اور یہ سیٹل ہو گئے تھے مسجد نبوی سے فورٹین کلومیٹر ہے یہاں پہ یہ اس وقت آپ جائیں گے تو یہ موٹروے جو کہ مکہ سے مدینہ کی اس کو شارل حرمین کہتے ہیں تو اسی موٹروے سے آپ آئیں گے تو یہاں یہ حصہ آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ کرام اللہ العن جو زخمی تھے سارے آئے تو ان لوگوں پہ کفار پہ اتنا روب تھا کہ اگرچہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو ہم تو جی جیت جائیں گے لیکن تب بھی ان میں روب تھا کہ وہ چھوڑ کے خود چلے گئے جی اگلے سال ہم آئیں گے پھر اگلے سال بھی نہیں آئے اور پھر دو سال بعد آئے تھے اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ روب ان پہ وہ خندق میں ان کو کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے بنا دیا کہ خود یہ کوئی جنگ ہی نہیں کر سکے اور چند لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے آ کر آئے تھے اور وہ سب کے سب مارے گئے تھے تو دیکھیے یہ ریزلٹ ہے اس کے بعد پھر جنگ وحد میں مشکلات کی وجہات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا وجہات تھیں کہ جس میں آپ کو مشکلات آئیں کچھ ٹائم کے لیے ولقط صدا کا کم اللہ بے سنی حتیٰ فشل تم في تم فل من واسعی ما ان ما اراکم ماں تو من کم من میند الدنیاد الآخرہ سم ماں صرف ولیب تلیم ولاق افا ان کم اللہ حضو فطلین اللہ نے اپنی مدد جو وعدہ تم کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کی ازن سے ان کی تحقیق کر رہے تھے یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کی تم آرزو مند تھے حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ, الگ ہو جائیں اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معافی کر دی اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والے یعنی اسٹارٹ میں یہی ہوا تھا کہ ان کے لیڈر وہیں ٹھکا ٹھک بالکل مرنے لگے تھے اور مرتے ہوئے آسانی سے ہو رہا تھا لیکن یہ واقعی ایک گرول جن سے ایک کمزوری آئی اور کمزوری کیا تھی کہ آیا کہ جی فتح ہو گئی ہے چلو جی اترو یہاں سے کہ جو پہاڑی کے اوپر چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ جن کا مقصد صرف تھا کہ تیر انہوں نے مارٹنے اگر کوئی بیک سائیڈ سے آیا تو وہ لوگ نکل آئے تھے انہوں نے اب ان کے جو امام تھے جو لیڈر تھے انہوں نے بڑا روکا کہ بھی رکو بھی رکو لیکن وہ نہیں رکے تھے چلے گئے تھے تو یہ اختلاف ہوا تھا چلے گئے تھے تو اب چند صحابی رہ گئے تھے وہاں پہ تو اب ہوا یہ کہ جو کفار کی جو ایک پارٹی تھی کہ جس کے ایک بہت ہی بڑے ماہر جنگ کے جو بڑے اسپیشلسٹ تھے جن کا نام تھا خالد بن ولید وہ بالکل بیک سائڈ سے لے کے آ تھے اور چند صحابہ وہیں شہید ہو گئے اور انہوں نے بیک سے کیا تو وہ جو پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی نکل کے آ گئے آ تو تب یہ مشکلات آئیں اب خالد بن ولید جو ہیں اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور تب تو ہوا لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد صرف چار سال بعد ہی تین سال بعد ہی یہ واقعہ ہوا کہ ان کو یہ پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت جو ہے وہ آ گئی اور تب یہ ہوا کہ وہ اکیلے ہی مکہ مکرمہ چھوڑ کے اور ہجرت کرتے ہوئے نکل آئے تھے تو جب نکلے تو تب نکلا کہ ایک اور صاحب آ رہے ہیں وہ تھے عمر بن امر رضی اللہ نتل یہ بھی ابھی مان نہیں لائے تھے اور یہ بہت بڑے پولیٹیکلی بہت بڑے لیڈر تھے کہ جب یہ کسی بھی ملکوں میں جاتے تھے تو وہ قریش کے ایک لیڈر کے طور پر آتے تھے تو وہ جا رہے تھے وہ پوچھا بھی خالد تم کدھر جا رہے ہو میں تو مدینہ منورہ جا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا تم کہاں جا رہے کہتے میں ابھی مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور ایک تیسرے ایک اور ساتھی بھی ملے تو وہ بھی یہی جا رہے تھے تینوں کا چلو اکٹھے ہی جاتے ہیں اور تینوں مدینہ منورہ پہنچے اور ایمان لائے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو ملٹری کا ہیڈ ان کو بنا دیا تھا ایک جنرل وہی بن گئے تھے اور پھر پورا یہ عراق اور پورا یہ سیریا فلسطین پورا وہ فتح کر بھی بیٹھے تھے تو اس طرح کے ایک بہت اسپیشل اس عزت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن آصر رضی اللہ عنہ بھی تھے تو وہ پولیٹیکلی بہت اسٹیبلش تھے انہوں نے پورا ایجپٹ فتح کر لیا تھا تو امیجن کریں یہ رزلٹ ہے لیکن جو جن لوگوں میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ جو دنیا کے طالب تھے کہ غنیمت غنیمت کہتے تھے کہ جنگ جب ختم ہو تو جو دوسری فوج کے جو کچھ حصہ ہے نا اس میں تلوار اور بہت سی چیزیں ہوتی تھیں اس کو پکڑتے تھے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیزیں ہوتی تھیں ان کے لیے کہ جو آسانی سے نہیں ملتی تھیں اس زمانے تو وہ ان کو فری میں مل جاتی تھی تو یہ ایک بڑے بینیفٹ اور یہی یہ ان کی سیلری ہوتی تھی اللہ طلع تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا کی طلب کے لیے ہی وہ نکل کے آ گئے تھے اس میں اور اختلاف میں آ گئے تھے تو یہ پھر میں نے تمہارا امتحان بھی کر لیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے طالب کون ہیں اور آپ سے چھٹ کر الگ بھی ہو جائے پھر یہ کہ اللہ نے معافی کر دیا کہ چلو مخلص تھے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر معافی کیا اس کے بعد پھر فرمایا اس تسونہ ولا طلعہ اللہ احدیوں ورسول یدعکم فی اخراقم فعصابقم ام غمن غمم بے غمی اللہ <تعملون> جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور اللہ کا رسول تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اعلان کر رہے تھے بلا رہے تھے کہ بھی واپس آؤ یہ پھر بھی نکل کے جا رہے تھے تو ایک غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھٹ کر الگ کر لیا نکال دیا ان کو یہ بھی ابھی تمہارے ایمان ابھی پورا ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوا تو تم جاؤ اپنے گھروں میں اور تب بھی جو کفار جو اتنی بڑی ملٹری کو لے کے آئے تھے وہ بھی ڈر گئے اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے امیجن کریں کہ یہ حالت ہوئی تھی تو یہ حالت تھی تو اب یہ دیکھیے کہ یہ پورا یہ سینیرو تھا کہ جو اس چھوٹی سی اس پہاڑی کے اندر وہ تیروں کے لیے یہ کچھ لوگ تھے جو یہاں سے نکل آئے تھے کچھ رہ گئے تھے وہ شہید ہوئے اور خالد بن ولید جو ابھی ماننے لائے تھے تو وہ پیچھے بیگ سے آ گئے اور انہوں نے لے کے پھر یہاں اس مین پہ جنگ کوئی اور بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے مدینہ منورہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جتنے پرانے صحابی تھے وہ آپ کے ساتھ رہے تھے اسی غار کے اندر اور وہ بھی تیر کو بچاتے بھی رہے اور کرتے بھی رہے کچھ نہ کچھ مقابلہ اور پھر آخر خود کفار ہی چھوڑ کے چلے گئے تو دیکھیے یہ حالت ہوئی تو آپ امیجن کریں میں تو کہوں گا کہ ہسٹری کے لیے آپ جائیں تو ضرور جب بھی مدینہ منورہ میں جائیں تو یہ کیجیے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین نے جو جو پھر پروپیگنڈا کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب بھی دیے اور پھر اہل ایمان میں بھی جو سوالات تھے وہ بھی آیا اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے پھر شہادت اور اس کے رزلٹ کو بھی بتا دیا تھا اور آپ یہ دیکھیے کہ کفار اور منافقین کے پھر سوالات کے مزید جوابات دیتے ہوئے تب لے جا کے یہ 189 تک کی جو آیات ہیں وہ اسی میں کچھ اہل ایمان کے بھی کوسچنز ہیں کچھ منافقین کے بھی ہیں اس کی آپ مزید اگلے لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ